Milyen csini? Elképesztő, meg a gyertyát. Segítsen. Nem, hát meg Szomag, Már ég el, meg tömegelénél igaz. A persze! Mert nem az, az, az Ég, ég, ég. Azt kérlek, az az Ez Ez a terv. Ez a terv. Ez Ez a terv. csak Ez Ez Hello! Az még nem most jön. Még az nem most jön, van még más is ebbe. Már a most. És kívántál, hogy ott kívántál, de hogy ott kívántál? Ispozsi, de nem volt? Lehet ez? Nem vagy saját. Ma az lesz, hogy utánoz. Magdalena, Magdalena. Mohajmeh, Ezért egy nagy pörkő, tehát közzének jót, hogy haza